چنانچہ قرآن مجید میں ہے حضرت یونوس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے اور ان کو نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا کوئی مخرج نظر نہیں آتا تھا تو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں سمندر کی تہمیں تصویر پڑھی تھی لا الہ الا انت اللہ اور اس تصویر پڑھنے کی برکت سے اللہ نے ہم کو مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا تھا نکل ہی نہیں سکتے تھے تو ان کو مچھلی کے پیٹ سے تصویر نے نکال دیا انسان بھی تو کئی مرتبہ کی مچھلی کے پیٹ میں جاتے نا، مثال کے طور پر ایک بچی علوہ بن گئی اب گھر آ گئی ہے اب ماں باپ رشتے کے انتظار میں ہے مگر رشتہ نہیں آتا ایک سال گزر گیا دوسرا سال گزر گیا سال گزر گیا اب بچی حالات کی بچی کے میں ماں باپ خود تو نہیں بچی کو نہیں چھوڑ کے آ جائیں گے نا تو رشتہ آئے گا تو طے کریں گے نا اس کا نکاح معاملہ تو اس وقت وہ بچی کچھ نہیں کر سکتی صرف دعائی کر سکتی ہے تو امام بخیر فرماتے تھے چاہتے تھے کہ یہ بچی اگر تصویر کثرت سے بیان کرے گی تو اللہ تعالیٰ تصویر کی برکت سے حالات کی بچی کے میٹ سے اس کو نکال دیں گے رشتہ آئے گا اور اس کی شادی ہو جائے گی اور اللہ اس کی مشکل کو آسان کر دے ایک اور بچی ہے اس کی شادی تو ہو گئی لیکن بیٹیاں بیٹی ہی بیٹی ہوتی جاتی ہیں اب سانس کہتی ہے کہ میں نے تو بیٹے کی روسی شادی کر دینی ہے چنانچہ بچیاں پریشان ہوتی ہیں ہمارے پاس کئی طالبات آتی ہیں کہ جی ہمارے اختیار میں تو کچھ نہیں ہم تو کچھ نہیں کر سکتی اور لاب تو اللہ دیتا ہے اب اگر میری تین بیٹیاں ہو گئی ہیں تو اس میں میرا کیا قسم ہے لیکن ساس نے دھمکی دے دی اب اگر چوتھی بیٹی ہوئی نا تو بس میں نے شادی تمہاری خامد اپنے بیٹے سے کروا دینی ہے تم اپنے گھر جا رہا اب بچی پریشان ہوتی ہے مچھلی کے پیٹ پہ پھنسی ہوتی ہے کیا کرے تصویر پڑھے اللہ تعالی تصویر کی برکت سے اس کو بیٹا عطا فرمائیں گے اور وہ مچھلی کے حالات کے جو حالات کی مچھلی کے پیٹ پہ پھنسی ہوئی تھی نا اللہ اس کو نکالیں گے اس لیے ایک بہت بڑا عمل تھا جو امام بخیر طلبا کو بتا دیا اگر اس عمل کو باقاعدہ کرنے لگ جائیں تو میں زندگی میں کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں رہے گی اللہ تعالی ہمیں پریشانیوں سے مصیبتوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں اپنی غذا عطا فرمائے